في قناتنا ومحمد النبطشي على قناه محمد النبطشي وابدا عجبك النهارده هنلعب تحدي تحدي الكره في ضربات الجزاء واللي هيفوز واللي يخسر هنعمل عليه عقاب وهنلعب اللو. اللو. اللون هيلعبوا النهارده دلوقتي هيشتركوا في القناه توصلكم كل جديد استنى استنى انا ابعد الكورة من ثلاثة. وأحسن كم؟ العالم. ما كم؟ دي فاول. يلا حارس فرحنا. كم؟ يلا الكره الاخيره ايش الكره الاخيره اخر كره لهذا احسن حصده في العالم الكره اللي قبل الاخيره واحسن احسن صده في العالم الله عصادة تصور كمان تأهوك وحش وحش عايزة حتن الشيشه الله الله الله عجان هدف والله صحيح يلا يا جا الوقت تنفذ العقاب انا انا ندرك والعقاب هو وحادي شرط الله بياديره I'm